سلام مخلصم ایوی وکس هستم به برنامه یک سمپل چاره اینکس از قسمت چهارم خوش اومدیم امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا اینجا از برنامه ها لذت برده باشین و مرسی که ما را تحمل میکنیم مهمون های این قسمت بلیس فور تری فور نوژ و گادد هستن طبقی رواله همیشه ما یه موزیک رو انتخاب کردیم به عنوان سمپل که دادیم به بچه ها که هر کسی بتونه نسبت به سلیغه و سبکی که داره یه موزیک یونیک از اون سمپل تولید کنه موزیکی که برای این قسمت انتخاب کردیم یه اینسترومنت هست از مخلوط سازهای چنگ و کمانچه به اسم فلیم of Mine که کاری هست از سرکار خانم تارا جاف متولد بغداد هستن و کورد. در ادامه می یه بخشی از سمپل رو و کارایی که باید شاک کردم. شاک up it's your boy Lace434 and uh, I'm gonna go over to make it up my beat called fire and uh, yeah so when I initially got started um, I wanted to do something simple you know and I think sometimes simple is is dope <laughs> so um, I thought it would work and I like what I did so let's listen to it um in machine as uh, the the software that I use is actually machine software um and hardware I use machine too um, but uh, I got the sample and uh, I, I, I began to chop with the Serato sample um, we'll pull it up here so this is Serato sample basically what Serato sample is is, is if you're ever having any kind of trouble chopping something you can uh, go in there and actually uh, have it chop a bunch of samples So here I had it chopped. I pushed fine samples and I had it chopped a bunch of samples across the pads. Um, I listened for the things that I liked and whatever I, I liked uh, or didn't like, um, I, I kind of edited certain parts. and uh, I edited certain parts that, that fit what I needed. So here's what I got um, as an intro. Um, let's play the intro. And so that's kind of the intro, how everything started with that. And uh, let's go here, um, take out the drums here and here. So I chopped uh, the beat or the sample as much as I could, I guess you could say. And I chopped it to that. <clears throat> and so, you know, it sounds good, but I felt like it could have a little bit more. Um, well, actually, I added um, some drums to it. So let's listen to the drums with it. Um, and this is off of SP505. I actually um, use SP404, um, but the SP505 has some really uh, nostalgic kicks, I guess you could say. So I used some of those. So let's listen to it. Right, so that's without any effects or anything on it. Um, going in here, I the secret sauce, man, is Guitar Rig, man. I use Guitar Rig uh, a lot when I want to get some crazy effects going on my samples to kind of make it sound a little bit different from the original. So let's listen. So already, it fills up um, the background of that. You, let's listen to it with it off and then adding it Yeah. now I also um, added a little, little uh, side chaining to it so basically my kicks are gonna duck behind the beat that's the secret thing that I do <laughs> I love side chaining I love compression so let's listen yeah so that's pretty dope um now here all right now here um let's see Ah, uh, let's see so that's a different chop we'll hear it with the guitar rig on Um, basically, let's hear, let's hear this here too. Um, this is without any. Uh, this is with all the effects. So right there, I knew at the end of this, I wanted to like really stick out um, and and really go in and chop and showcase my chopping skills, I guess you could say. So. So yeah, it it wasn't like really crazy, anything crazy, crazy, crazy. It was definitely simple, but I, I figured that it could make people's head pop. So um, yeah, that was pretty much my beat called Fire. <laughs> um, and I hope you guys enjoyed it. Um, and I enjoyed this whole program, and I appreciate you guys for having me on. Yeah, let's go. <laughs> خوبیه ولی خلاقیتش اساس مهمون کم کمه یعنی جای خیلی بهتری داشته گل اسکول لفای یکرام شعال میتوان این ترکه تلقه... یه چیز خیلی بالی که داره یه چیز حالت نویز زیر شهر است به ترکی حالت لفای میده که خیلی درامشم درام درامه اول اونسکوله مدلی که تم صده هم مدلی که موسش کرده خیلی باله بعد صده ها کاملا صدای درام روی ضرب ایست اه نمیده حالا با درام پت زبط کرده کارو یا چیز یا اه سوینگ داره به میدی که ولی خیلی باله اینکه سر زر نیسته ای و با اینا خیلی کوتاه بود ولی خب دوست داشتنی لف های اول سکوله نسبتا خوبی ازش کشیدم بود مرسی و خسته نمشه <تصفح> سخته هر کاری خوب محترمه به نظر من چون وقت گذاشته شده باشه حداقل اقل عرضش یه داره هر کاری هر کاری که بگی یک بار کردن ارزش داره خیلی جای ب... یعنی بیشتری داشت برای این که این چون ما هدف اون اینه که از اون ترکی که هست بهترین این رو بگیریم نیگه یعنی <coughs> نمیدونم بیتو اول اسکول خیلی قشنگه یعنی من خودم حال کردم باش گود برو این سمپلی که اولش استفاده کردم خیلی دوست دارم بعد در ادامه خیلی عجیب چون من موزیک موزیکه, موزیکه کمانچست و چنگ خوب من خیلی باله صده چنگ و خیلی بال سمپل کرده صده حالت صده تا رو اینا میده بگو شما خیلی باله کلان خیلی خوبیه میم خیلی مهمه وقتی تو سمپل میکنی بیای لپای ترتمی زبیری که بتونی مثلا بگی که آ این لوپ مثلا یه میزانه یا دو میزانه یا چهار میزانه که بتونی مثلا درام تو روش خشن پیاده بکنی میچونی ولی خیلی خوب این, این تکنیکو انجام داده و تیکه‌های دورس حسابی درورد در تو سمپل که خیلی خوبه کلا ترک خیلی خوبه خاصم نباشه چند وقت پیش من دیدم که یه یعنی برنامه هست به اسم یک سامپل چهار انگساز خیلی حال کردم قبلا هم خودم بهش فکر کرده بودم که خیلی حال میده که مثلا یه دونه ترک باشه چند تا انگساز ازش سامپل بگیرن و ببینیم که خلاقیت چه که دیدم از چه ها زدن این برنامه رو خیلی هم خوشحال شدم و استقبال کردم ازش تصمیم گرفتم منم تو شرکت بکنم یه دونه ترک برام پرست و اطمالا ابی اون ترکر رو میذاره خودش که ببینید ترکچی دیگه من لازم نیست بذارم این که خلاقیت چقدر بشته توش خیلی مهم بود بیشترش خلاقیت کار من که الان میکس مسترینگم اصلا نداره میکس و مسترینگ نشده کامل آه. اومدم ازش اومدم ازش یه قسمت هایی که خودم دوستش راشتیم جدا جدای کردم و یه دونشین بود، یه ذره سمپل اگه گوش شدید که یه حالت خشخشی داره انگار و فلان اون به خاطر استوریه که این ترک داره چون کل ترک استوری داره استوریه وصفهال حال اون روز البته، اون موقع، اون لحظه تو این کار، سخترین کار، جز سخترین قسمت های این کار واسه من، اون فضلسازی اولش بود یعنی که یه فازسازی داشتم اونو دونه دونه کلیپاشو جدا خودم از جای مختلف یه سریاشو وایس خودم گرفتم یعنی با زوم و اینا بله دیگه خلاص صدا سازی اولشو یه جا دیگه درست کردم بعد آوردمش اینجا و یه سری چیزای دیگه هم بهش اضافه کردم صدا ترازوت همین چند روز پیش یه سری بچا رو منظورم یه سری آدم ها رو کشن تو درگیری بنزین رو نمیدونم اعتراضات رو اینجور چیز اون خونه بودیم دیگه گفتیم متازض رو پشت سیستم میشون هرکی به سبک که خودش ببین این فضای کار واقعا فضایی که اون روز اون روزا بود یعنی اعاب خوردی ودار میکشن و خیلی وضعیت عجیب بود بعد سرم این ایده اومد به ذهنم که اعتراضات بعد اعتراضات بعدش میان و یه پلیس میاد میگیره یک نفر و همون صداهای اول این است. نمینا حالا باید توضیح بدم یا نه حالی صداهای اول این است. مهمور میاد میگیره میکنه تو ماشین مهمور ماشین پلیس بعد رادیو رو روشن میکنه رادیو رو روشن میکنه و صدای موزیک ما پخش میشه توی رادیوش به این نشونه که مثلا صدا سیما و دیگه نمیدونم همه جا رو گرفتیم دیگه. دیگه آخر هست بنا اینکه رادیو یهو روشن میشه و نجاست اینجا. رادیو روشن میشه و دیگه بقیه داستان اولش میوزی که هم اون هم از پل استفاده شده از همون ترکی که فرست از اون استفاده شده آره با فاکت پلیس دوباره شروع میشه و جرا. یه سری وکاله ها حاله بزارم یه سری سخنرانی ها مخواستم بذارم که دیگه گفتم برنامه رو خراب نکنم با اون صدا <تصفيق> اعتمالشو بیام ببرنم ورسه دو قضیه که شروع میشه دوباره فاکت پلیس داریم و پلیس دیگه رد میده و انگار مثلا یه جاهایی میره که حتی آنتن رادیو هم نداره. <تصفيق> نمیدونم به ای طرف علی فکر کنم این جوری شه. <تصفيق> بعدش رادیو خاموش میشه. با فاکت پلیس آخر صدای یه شلیک میاد و دیگه اینجا ستا گزینه است که آیا اون کسی که گرفتنش پلیس رو خلی کرده کشته آیا پولیسه اینو و دفاکت پلیسی که میگه کشته برای من که استوریش معلومه ولی این تهش اینجوریه دیگه یعنی تو خودت میتونی تصمیم بگیری که چه اتفاقی داره میفته. دیگه یه سری کلیات گفتم که دیگه به خاطر اینکه وقت برنامه و اینا یه جوریه اینجور حرفایه که همیشه هست تو رسانه فاکت مدیا من رو فضاسازی خیلی تمرکز کردم سعی کردم که اصالت موزیک حفظ بشه ای این کار لازم از سر خیلی ضعیفه یعنی چون زیاد رو از سرش کار نکردم بیشتر اون خلاقیتی که توی نحوه سمپل گرفتن بود روش تمرکز کردم اون فضا سازی ببین خود چیز خود کمانچه یه سازیه که خیلی سوز داره یعنی اونا که کمانچه میزنن میگن اگه تو واقعا درد و رنج درونی نداشته باشی نمیتونی اون کمانچه رو درست بنوازی It's almost like a movie or something. It's like a vivid picture. Sadar Valde. I'm true who to the last event in Iran The start is clean Can't wait to hit a drop Oh yeah. It's like already I can envision like a movie, you know. Love the drums they use. It's not like overbearing ones. Or... <laughs> I like the drums right there. جلوس ازیان جوم شد سانفیکت مختلف استفاده شد خیلی خفن. This could definitely be in a movie. Okay, a little bit more energy mm. I love that the percussion fits this so well because it's not like... I don't know, it's, it's perfect! Oh. This is definitely like a... This is definitely like an audio version of a movie It's like an action movie, man. Ooh, this is probably my favorite part of the beat right here. Like, it's my favorite part. Oh. Uh. curious to know what he did right here I'm super curious to know what effect all that was Sounds like it was like backwards or something That's, that's tight Yeah it's super tight So that whole one was like a, mo it's like a movie to me Dope Fire yeah. Oof فلتلاه، این همه محباید خب، این خیلی کار خفنه بود، کار درجه یکی بود عشقین، استوری داشت، حالا از همون شروعش تا همین الان که تموم شد، خیلی خوب پیش برد، خیلی خوب مخاطب رو با خودش می برد تو اون فضایی که میخواست به مخاطب بفهمونم و من اینو گرفتم تنها چیزی که میتونم بگم برای این ترک اگه میشد بهتر میشد این بود که درامش بود یعنی من توقع یعنی بعض جاهاش توقعی درام خیلی کوبنده تر داشتم خیلی درامی باشه که این کار رو یعنی حق این کار رو عدا کنه به بهترین شکل هرچند که من این ترک رو کلند خیلی دوست داشتم از بین تمام ترک ها این اگه یه کمی بیشتر بهش رسیدگی می شد این کار رو خیلی خیلی خفندتر می کرد به یه لبل دیگه می رسوندش هستم خیلی خوب بود عالی بود مرسی خسته نباشی اولش صدای درگیری و صدای بیسیمه پولیس و من چون ما وقتی که داشتیم کار میکردیم دوره همین درگیری های آبان ماه کنم و خیلی به نظر من اگه آرتیز دختقه داشته باشه دختقه مسائل اجتماعی و مساعده چیزهایی که داره اتفاق میافته دیگه میبینید هم مساعده که داره توی یه جامعه اتباق میافته دختقه اینا رو داشته باشه خیلی خوبه خیلی خوب که یه سری دارن یه سری ندارن دیگه ولی اونایی که دارن اینجور نیست که اونا که ندارن چیزی ازشون کم کنه ولی اونا که دارن میان این مسائل رو یه ثبت و ضبط میکنن توی تاریخ دیگه و کارشون از این جهت هم ازش شد که انجام داده این ترک خیلی خوبه قشن معلومه که چند تا سمپل در آن واحد چند تا سمپل دارن پیده میشن و با اصلا پیچیفت دادن و حس یه افکت حالت کورسینان روی بعضی از لایه‌های های سمپل گذاشته خیلی خوبه علاوزه سمپل کردن اینا ولی از آوز دران پترنی که گذاشته یا یعنی اصلا صداهایی که استفاده کرده یا یعنی اون مدلی که میکسش کرده درامشو ببینی به،, به نظر من میتونست درامش خیلی بیشب بکوبه چون مقصد من با اون فضای اولیه که شروع کرد که فضای پولیس و درگیری و فیدان اینا حتی اینا همهش خیلی سلیغهیه مثلا من اگه بودم درامشو خیلی کوبنده تر و چیزی که بزنه پاره کنه میچونیم که فضای کار در من به نظرم اونجوری یه همچین درامی بیشتر به فضای موزیک اینجوری میخوره ولی میگم باز همه, همه اینو حالت سریقی اینا داره ولی خیلی خوب سمپل کرده و از سمپل های دیگه ای هم استفاده کرده مثل همون درگیری یریو اینا که خیلی خوبه و خیلی فضا تکراری نشود توی ترکش و این که و چل چلسونی است اون عوادیش که یکم حالت چیز داره ولی فکر مفید دو نیم ثانیه موزیک بود که خسته نکرد تکراری نشود و خیلی خوب استفاده کرده بود از سامپلای سمپلی که به اون داده بودن دمت کنم خیلی خسته نباشی خیلی کار خوی بود سلام من محمودم. توی برنامه یه سمپل چهار تا پردوسه شرکت کردم ممنونم از ای که من رو دعوت کرد و امید دارم که حال کنید دیگه کردم. اولین سمپلی که من در وردم از توی این ترک این صداه اگه من بذارم سری میکنم یه چیز تکرار شونده ای که بشه مثلا چهار میزان هشت میزان یه اول و آخر داشته که هم بتونم روش ریت می دارم همشه اول متران رو ببینم که روی ریت صدا شروع میشن، تمام میشن و وقتی این کار کردم شروع میکنم یه درام برش می نویسم. توی این ترک اومدم باز قسمت های یعنی تری از ترکی که بمون داده بودن و اما پیدا کردم به تو هم های بیشتر یاد توش دهر بیارم مثلا این یکم حالت وانشاته یه ریوه بهم گذاشتم روش که یکم فضا رو پورتر بکنه و دوباره همینجوری باز قسمت های اضافه تر گذاشتن روش و یکم جلوتر که میره این صدا رو اضافه کردم این صدا به نسبت بقیه شون خب فرکانسش بالاتره یه نکته ای که از این ترکیب که ما موادیم سامپل کردیم یه دو نوازی، کمانچه و چنگه خب یعنی فقط دو تا ساسوش به کار میره یعنی دانه فرکانسیشون محدوده و این برای میکس کردم وقتی در موزیک الکترونیک درست می‌کنی بر میکس کردن خیلی مشکل ایجاد و کاری که من میکنم و یکم کارم راحت تر میکنه اینه که الانی دقت الانی نشون بدم صداهایی که اضافه کردم توی این دو تا لاین من یه اکتبر بردم پایین اینا رو این صدایی که فرکانسش بالاتر رو من یعنی یک اکتبر بردمش بالا که صداش یکم فرکانسش بالاتر شده. اینجوی این کارا رو میکنم که یکم کم هم بیشتر از دامننی فرکنسی بیشتری استفاده کنم هم هم اینکه صدا موقع میکس مخصوصا، با هم کلش نکنن و درد سر درست نکنن و میکس کردن و که استفاده کردم برای این کار من ایت پیس استفاده کردم توی این اسمش کانتکته این سمپلر خیلی خوبه من باز دواره این یه صدای ایتو ایت, ایت بیس از توی همون سمپل پک که صدایی درام همون ازشون دروردم انتخاب کردم گذشتمش توی سمپلر و براش نوت نوشتم از اون سامپل که به حساب دانلود کردم یه اینسترومنت درست کردم یه نکته ای که میخوام بگم چون خودم خیلی گیر بودم این مدت سر این قضیه و نوائل الان این سمپل که من گرفتم خوش زده ترپیتویت ای این منظورش اینه که نوت پایش نوت ایه و شما باید عوض بکنید اینجا روت نوت عوض بکنید بذاریدش رو ای که وقتی حالا پیار... کرده پیانوتون رو میزنید اه... همه چیز درست صده یه دراب من درست کردم و این ترک با این سمپله این سمپله من ها خود... کردم باش اگه اصلشون شون تون این سری اصلیه من یه اکتاف پیچش رو پایین بردم و دوتا افکت گذاشتم روش دوتا افکتی هم که خیلی من استفاده میکنم این ریورب شرکت ویوز خیلی من استفاده میکنم از این خیلی با کیفیتیه اینم و یه پلاگی که توش افکت های مختلف مثل دیستورشن و فیلتر و چیزهای مختلف چیز چیزی بالیه بتونید پیداش کنید توی اینترنت استفاده کنید خیلی چیز بالیه این موزیک میره جلو و من تیمپو رو اینجا عوض می کنم تیمپو تا اینجا 140 بود اینجا هم تمپو رو زیاد میدونم هم پیچه این سمپلم رو میبرم بالاتر که یه هلا هوای جدیدتری بگیره موزیکی خودش و با همون درام و که قبلا داشتم حتی جدید نشانم از این و این رسمت هم یه تنپو اگر اینجا خوب بینه این که مثلا یه روند سودی اینجا شدم که شاید اونقدر هستن شده ولی یه فضای جدیدی ایجاد میکنه چیز بالی و یه سی که خودم با پوشین زفت کردم زدم تو کار توی اینجا هم اون این پترینی که نشده بودم واسه یه خسمتی دوبون رو به حساب شکونم اینجا هم و هم اینکه, اینکه, اینکه هم و کنم کلی که مخواستم بگم اون امیدوارم که اه, خوشتون اومده باشه با موزیک حال کرده باشین اه, و دمیتونگم که نگاه کردیم چک کردم Okay. Already won me over by the high hats. I'm a, I'm a sucker for high hats. Jesus. yeah and this is pressure اینا صحبت نمی‌کنه اصلا دیگه به خاطر اینکه تمام لوازم خانگی و اینا کم داشتیم حالا کم نبود، بلکه یه شرط سکرت خلاقیا شو چیزایی بود. با آدم حرف بزنم. I really like these moments. کاش لایک بیشتر بود یعنی با پندادن مناسب همین قدری که درامش خوبه همین قدرا به I'm I'm Cause you about to get a whole different energy a whole different vibe Drop Oh He did it with the, with the claps Huh Or the snare, that's the snare Huh Now we know we about to drop, let's go Oh man Rah, rah, rah. He really broke this one down right here. Crazy. Uh -huh. I like that effect right there. Rah, rah, rah. Yeah, the vocals just getting a little hype right there. Like, I'm ready, like, to jump up. it in <laughs> I like this amazing yeah all the beats were fire man crazy yeah I appreciate you know the opportunity to work with other Producers or be in something with other producers appreciate the opportunity um, You know, wow that was dope. I enjoyed my time. So hopefully you guys like my beat <laughs> I loved everybody else's beat. So let's go Lace 434. Let's go Is this your feeling? I don't I نمیخوره آخه یه عجیب غریب عوض میشه لحاظ سمپل گیریش هم باله حلال بریم این همین دقیقه بیست یعنی دو بیست و دو دقیقه بیست و هشت زنیه اینجا که آخه خودشه یه افکتی میذاشی روش یا یه ذره سینکتر کار کلا خیلی خوبه ها. ولی یه سری ایراد اینجوری داره کار من هم پره ایراده ولی این میگم یا مثلا یه تیکه دیگه هم داره احساس کنم همین تگت تگر رو یه ذره به نظرم اگه کار میکردی روش خیلی بهتر شد اونجور خام احساس میکنم خوامه یعنی هیچ کاری روش کردی اوکی بود حالی حالی خسته نباشی آقای گادل <تصفح> واقعا خسته نباشی یعنی yani خیلی لذت بردم خیلی های انرژی بود خیلی نمیدونم یه جایش با حرف میزد <تصفح> <تصفح> درامش خیلی خوب بود خیلی چی تولیدش کلا همه چیش صرف تا ست خوب بود داشت به خوبی شنیده میشد همه چی عالی. اینی که از اون موزیک این نمونه برداریه کردی اینو برداشتی استفاده کردی و اینو تولید کردی واقعا به تبریک میگم که کلا یه فضای دیگه تولید کردی و ما دنبال همچین چیزی هستیم. تبریک میگم و مرسی مرسی که این کار کردی، تنها چیزی که برای این ترک اگه انجام میشد مثلا حال منو بهتر میکرد بهتر از اینی که از میکرد این بود که همون قدری که درامش اوکی بود قدرم روی بقیه صدا ها بقیه فضلسازی هایی که انجام دادی بقیه فضلسازی هایی که تولیدشون کردی حالا نمونه برداری کردی همونقدر حالا نمیتونم بگم توی دقیقاً 100 صد درصدش واسه میکس ولی یه تعادلی اگه نسبتاً برقرار میشد خیلی جذابتر میکرد کار و همین دیگه خسته نباشی چکرم <تصفيق> سلام مخلصم. میویکس هستم. خیلی خوشحالم که تو این برنامه در کنار بقیه بچه‌ها دارم کار انجام میدم. خب قبل از هر چیزی من یه توضیح کوچولو بدم راجع به ترک من راستش دلم نیومد، حیفه اومد که بخوام فقط از یکی دو جای این موزیک زیبا استفاده کنم و بخوام ترک رو تولید کنم. پس به خاطر همین اومدم ترکمو به چند بخش مختلف تقسیم بندی کردم که هر بخش رو اومدم از یه قسمت از این موزیک سمپل برداری کردم و در نهایت به یه ترک تبدیلش کردم که شاید جامپ زده بشه بین فضاهایی که ساخته شده ولی خب هدفم این بود که همین یه دونه ترک این امکان رو داره که بخواد فضاهای مختلفی ازش کشیده بشه و من تمام این فضایی که کشیدم بیرون رو دوستشون داشتم دلم نیومد که بخوام کار نکنم خب اولین کاری که من کردم اومدم ترک رو چندین بار گوش دادم و جایی که به نظرم اوکیمی اومد رو سلیک کردم که حالا به پارت های خیلی کوچولو کوچولو تقسیم بندشون کردم و کنار هم چیدمشون که این بخش اولش بود واسه یه واسه کردن بخش اول و دوم از رایزره خود افل استفاده کردم بخش ثبان بخش چهاران و کلاً این 5 تا بخش هست که جدا سازی انجام شده و در کنار اینها لاین های ای هم اضافه کردم که حالا رو کلاً کنسل شده توی کار فاینال و بعضی‌هاش موندن یه سری ساوند افکت از یوتیوب دانلود کردم مثلا ساوند افکت بازی کردن بچه ها یا گریه کردن صرفه و از سه تا درام استفاده کردم که این درامو توسط سمپل مگا پک برنامه ریزن تولید شده و یه سامپل تقریبا الکترونیک گلیچ وسیله اینتروی کارم اومادم از یه پد و یه دونه چلو استفاده کردم کلیات کاره یعنی کار خاص و آنچنانی روی این سمپل انجام داده. صرفا یه جداسازی ساده انجام دادم دلیل این که به جای میدی من اکسپورت ویو میگرم و استفاده میکنم اینی که به نظرم بهتر میتونم روی میکسش مانور بدم و خروجی با کیفیت تری داشته باشم توی کار فاینال نشده من امادم از چند تا وکالم به عنوان تست استفاده کردم ینی نه که کردم گفتن کنسلش کرد این قضیه. ایم. و همین یعنی اه... کار خیلی سخت و وقتگیری انجام ندادم. صرفا اومدم نمونه برداری رو انجام دادم که، حال و هواهای مختلفی که میشه از یه ترک بیرون رو به مخاطب نشون بدم و درنایت شد این چیزی که میشنویمش. می امیدوارم که خوشتون بیار چکرم اما کاره بیاد میکنم باهاد شده این که باهاده اینجا شنیستم ثانیه بیت سو yeah. یه یه خوب فرض های دیگه میشه یعنی اولش خیلی خوب شروع میشه یه خوب یه عالی انجاش like و این که وسطش اون تگ توکی کی گذاشتی اساساً من yeah. یه ذره بعد عقب‌تر می‌زشتی تگ رو یعنی شروع میشه ولی هنوز داره یه سری چیزا میگه like like cool. نظر منه یعنی که کیتیه یو یو یو علی علی ایبین کار رو خیلی دوست داشم اگه بخوام یه دونه به ترتیب بگم کار ابی رو دوست داشتم بعدش کار گاد رو دوست داشتم بعدش هم دوست میگوین ببین من بیشتر اون اصالت حفظ شدن اصالت موزیکه یعنی سمپل برای مهم بود گفتم چند باری هم اینو. به نظرم به خوب تونسته این کار خوب این کار انجام داده ولی صدایی که از اص... یعنی سمپل رو زیاد نمیشه این کار گادد آنچنان سمپلی ما ازش نمیشه بیشتر با کیکو بیس و اینا سعی کرده کار در بیاره به نظر من عالی در کل عالی خسته نباشید همگی بچه برنامه خوبی بود امیدوارم که همه به اون هدف که دارم برسم در نهایت که هدفی هم نیست در کل در کل حسی. این ترک این ترک علاواز درام اون چیزی که سر کار قبلی گفتم این, این ترک که من زمان خیلی درامش اه... سر جاه علاواز سریعه ای من یعنی اگه من میخواستم این کار بکنم کنم ترکش ساختم میساختم که خیلی باله اول کاری یه حالت اینترو داره با صدای حالت پد و صدای وی و نه نافه کانه حالا این سمپلیه که اهمی ترکی برداشه یه چیزایی اضافه کرده ولی خیلی باله و این که کار شروع میشه درام شروع میشه خیلی خیلی قشنگ کاملا معلومه که هم استفاده درست از اون صدای کمانچه داری داره هم استفاده درست از صدای اون چنگه و کاملا اون الان یه فازیه کاملا جدید درست کرد با سمپل ها اخری چیزی که این کار از من به کار دیگه حالا بگیم بیشتر به چشم میاد موزیک حجمش بیشتره یعنی کاملا معلومه که خوب همه چیز پخش کرده توی اون فضایی که توی میکس در اختیار آدم هست و خیلی ترک وایی درست کردی که خیلی خوبه هم توی میکس درام هم توی گذاشن سمپل ها کاملا از اون فضایی که در اختیار پروسه است خیلی خوب استفاده کرده از لحاظ میکس کاره قابل قبولیه خیلی خوبه هم سمپل هم درام و جوری که پروس کرده اسکام بلاک بلاک های مختلف درست کرده به هم چستونده. که خیلی خوب به هم چسبیدن یعنی آدم بعضی وقتا میاد کار اینجوری بکنه مثلا یه قسمت درست میکنه بعد میاد یه قسمت یه سمپل دیگه کار میگیره بعد ولی واس کردن اینا خیلی چیز چلنجه که خوب اوکی به هم بچسبن و اینا ولی خیلی خوب انجام داده خسته نماشی دهنشم که معلومه که اون تکنیک و بلده و قبلا کار کرده استفاده کرده و خیلی حال کردم. بلیسه که دمیتی کردم دمش کرد، کردم خسته مرسی که وقت گذاشتیم مرسی که ما رو تحمل کردیم تا اینجا و ما رو نگاه کردیم بازم میگم که هدف از ساخت تولید این برنامه صرفند آشنا شدن مخاطب با نحوه سمپلین کردن هستش و اینکه خودمون خودمونو محک بزنیم بشرفردیسرا که ببینیم که با یه موزیک چه کارهایی میتونیم انجام بدیم و مخاطب اینو بگیره که با یه موزیک انتعداد کار میشه تولید کرد نظراتتون رو با ما در میون بذارید ما رو به اشتراک بذارید رسانه خودتونید ما رو به دوست های معرفی کنید و منتظر و بعدی باشید خیلی چاکررم خود